Okay, assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Muhammad Faizal Ishak Daripada Fitrah ummah. Alhamdulillah aa, untuk ekspedisi korban kali ini Saya berpeluang berkolaborasi bersama kawan baik saya aa, Saudara Aswad Hawari Untuk Korban Aid Untuk ekspedisi korban di Kemboja ini And Saya nampak benda ini sangat baiklah. Walaupun saya dah berapa kali datang sini Dan alhamdulillah pengurusan kali ini yang terbaik aa, Bermula daripada awal sehinggalah ke saat ini perjalanan korban tu dan saya pun ada uh, melaksanakan ibadah korban untuk klien saya sendiri yang akan dilaksanakan di sini dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar so terima kasih banyak kepada saudara Aswad Hawari atas satu program yang sangat-sangat berjaya bagi saya dan saya galakkanlah kepada peserta-peserta selepas ini kalau ingin uh, mengembara Secara ilmiah dan menimba pengalaman yang sangat-sangat menarik di kemboja ini boleh ikut Hannah Travel and Tour kerana mereka mempunyai um, hubungan yang baik dengan persatuan kemboja dan dari segi pengurusan sangat-sangatlah cantik